El 2016 va morir a Catalunya 231 persones en accidents de trànsit. Quina hauria de ser la xifra aquest any? 200. I si fossin aquests 3? Hola, iaia! L'estimem? Ai, no. Aquests no, no, no, Zero, zero. Tots tenim família. A la carretera, víctimes 0 Generalitat de Catalunya.